Sziasztok, Borka vagyok! Egy évvel ezelőtt formatervezőként végeztem a momén, jelenleg pedig egy digitális terméktervező stúdióban dolgozom, design researcherként és service designerként. Ami úgy tűnhet, hogy távol áll a fizikális formatervezéstől, de az igazság az, hogy egyik nem működhet a másik nélkül. Kutatás az alapja minden tervezési folyamatnak. Azonban mindig nagyon boldog vagyok, ha arra kerül végre a sor, hogy emellett valódi anyagokkal is foglalkozhatok. És ha éppen újra egy műhelyben találom magam. Az első tárgy, amit a FabLab-ben készítettem, az egyetemi első fél éves projekt volt. Emellett a FabLab a nagy nemzetközi közösség részeként nagyon inspiráló gondolkodásmódot nyújt a felhasználóinak, és ösztönöz a mékermozgalom mozgalom fontosságára. Ami nekem is, tudatos tervezőként, egyre inkább szempont a projektjeimben. A DDMP pályázatom ötlete, szintén egy momés projekttel kezdődött. Itt már a diplomamunkámra kerestem a legmegfelelőbb megoldást. Az én tervem pedig egy olyan ülőbútor volt, ami az ülés és állás közti átmenetre reflektál. Ennek az ideának a tovább gondolására és megvalósítására kiváló lehetőség volt a pályázat és az azután következő bootcamp.